Traian Vesescu s-a dezumbuit la adresa lui Tudor El Toader, o să subliniere îi ruineze cariera. Fostul pre-subliniere Traian Vescu, s-a dezumbuit după ce Claus Iohannis a decis să refuze cererea de revocare a sublinierei Feigna, Laura Codruca a Vesescu spune ce Tudor Toader nu are nicio sublimiere, anzi la CCR sublimiere irade de actualul ministru. Prostia ce o să mergem la CCR e o glumă pentru studenii de anul 1 la drept. Predintele revoc. Unul propune, altul dispune. E decizia președintelui. Toade rose, ii ruineze cariera de profesorii de orice. ccr nu poate spune ce presedintele e o mai imi. Propunerea e o propunere. Cel care ia decizia e cel care numește, a spus Vesescu în direct la România TV.